وظلي جيب البحر رحو خسام I love you يا و تلديل ريت عنا الهي داك انا عنا the good love Call the when I tell you, your it's my